BELAJAR MENULIS HURUF BESAR L Cara tulis huruf L Langkah 1. Lukis tiang tinggi Langkah 2. Tolak tepi di bawah Lukis tiang tinggi, tolak tepi di bawah L Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf L besar. Dua langkah mudah, jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi dalam garisan tolak tepi di bawah L besar pula.